في في ساعة هلا تغنى والورد والرحي عسل عمري كلها ما تفارقها بسمتها لي لي لي لي سمعتها سمعتها سمعتها في ليلتها ليلة واهل والعيخي والشياري أخبر رجال اللي تشرف بسيرتها يا حميد عريب الجدي ومروض الفرسان وفارد الجزاين اللي بحر بطولتها سلالتها. <تصفيق>